لمن لا يأتي للمسيح يلقي كل همه عليه لعزة الناس بدها انقاذ بدها حل من ما تجي للمسيح مشكلتك إنك بعيد عن المسيح طيب يلا جيت عند المسيح خلصني يا رب لا مش هيك انقذنا يا رب أبدا مش هيك ولا ممكن تكون هيك إذا بنرجع لأشهر مقطع عن كيف الرب بساعد وبيشفي وبيخلص وبيعطي راحة للمتعبين هتلا نشوف إذا فيها شرط ولا هي هيك قال في ذلك الوقت مت 25 أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال يعني أول شيء لازم تتواضع طالما شايف حالك شغلة مهمة وبتفهم وكبير ما رح تعرف الحقيقة الرب أعلنها للأطفال الكبار مش رح يفهموا شو حنقول الصغار بيفهموا هكذا صارت المسره امامك كل شيء قد دفع الي من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له شو هي الحقيقة يلي الابن وحده يعلن للاطفال يا تنقذهم من هيدا العالم المخيف قال تعالوا الي كلهم بدهن يخلصوا بس من دون المسيح تعالوا الي لا لا لا امي ولا لا خيي ولا لا إدسيني تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم لا كنيسه ولا طائفة ولا طقس ولا مشروع ولا خطه لا اقتصادي ولا اجتماع ما في شيء بريحك يا حبيبي أنا أريحكم كيف بدك تتعزى إذا مش فاهم هيدي الحقيقة كطفل احملوا نير عليكم لاحظوا ما الله شرط في ناس بتوقف تعالوا إلي وأنا أريحكم خلص طيب كيف بدنا نروح لعندك يا رب نصرخ ونطلب قال لا انتبهوا احملوا نير عليكم تعرفوا شو النير هو هذا اللي بحطوه للحيوانات اتنين هيك على بعض بيعلقوا ببعض وبيمشوا حمل شريعه قانون ناموس المسيح وصايا الرب خلينا نمشي سوا بس هيك تصرخ لي اجي لعندك وتخلص وترتاح يا ريت تزبط احملوا نيري عليكم اعترف خلي العالم كله يشوفك معي خلي العالم كله يعرف انك خضع لي وانه نحن ماشيين سوا والا عم تستخدم ايات مش لقلك احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم يعني اللي بيوقف على الاية فوق ما راح يمشي الحال معه لن يجد راحة من دون توبة منين بدنا نجيب تعزية للناس من دون الرجوع للمسيح وحمل نير المسيح منين بدنا نجيب لهم تعزية للناس نشكرك يا رب لاجل نحوم نشكرك لاجل هالسفر اللي وضح لنا الصورة من أين أطلب لك معزين فتجد راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف بس بدك تاخده لا تعرف بدك تجربه لا تمشي فيه وإذا بعضه نظري خسارة كبيرة إذن لا شفاء من دون توبة لا شفاء من دون عودة للمسيح لا شفاء من دون رجاء في عالم آخر